Анастасія Кускова захворіла на ковід-19 в грудні 2020 року. На третій день втратила смак та нюх. На сьомий місяць після хвороби Анастасія не повністю відчуває запахи, а деякі продукти взагалі не може їсти. «Це дуже незвично, намагаюся абстрагуватися від всього цього. В голові згадую, який на смак борщ, смажена картопля і таке інше. Наприклад, я можу пити каву, але пахне не кавою, а шашликом. А коли їм смажені яйця, таке відчуття, що хтось підлив туди ацетону. Анастасія зверталася до сімейного лікаря. Там її порекомендували тренувати рецептори, але поки що безрезультативно. Питаюся, як рекомендували. намагаюся, як рекомендували лікарі робити різкі вдихи, наприклад, нюхати якісь різкі запахи. Але поки що це не працює. На жаль, один день мені здається, що рецептори відновлюються, а в інший взагалі нічого не відчуваю. Лікарка-інфекціоністка Світлана Федорова говорить, це один із симптомів постковідного синдрому і радить звернутися до отоларинголога. «Це симуляція цих рецепторів і вони будуть відновлюватися, і це буде нормально, але ми можемо їм допомагати. Ну, перш за все, я би рекомендувала таким людям все ж таки звернутися до лори лікарів, щоб визначити, чи не є якісь зміни слизовій оболонці, можливо, є ще якісь причини». Відновити рецептори можна і в домашній умовах. Промивання слизової носоглотки сольовими розчинами, це стимуляція своїх рецепторів, можливо, маслами ароматизованими, такими як чайне дерево, кардамон, наприклад. Виявляти в себе так у мозку такі спогади про якісь запахи, лимон, часник, ті, що нам знайомі, знайомі, підносити до свого носу цей лимончик і заставляти мозок згадати, як він, який це був запах. За словами Світлани Федорової, тренувати рецептори треба протягом кількох місяців. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.